السلام عليكم اهلا وسهلا بكم فيديو جديد من قناة دكتور ويبتيك حابب أعرفكم على نفسي انا شادي صبري من فلسطين بقدم لكم قناة دكتور ويبتيك هذه قناة متخصصة في تصميم المواقع في تجميع الاجهزة في الالعاب في ادارة السيرفرات في السيرفرات آه كل شي متخصص بالانترنت وبالكمبيوتر كل شي محتوى تقني انا حابب بقدم لكم مجانا على محتوى فيديو متقدم بقدم لكم على اليوتيوب من اربع خمس دقائق بتمنى ان تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس بتمنى تدعموني وهذا دعمكم بخلينا نستمر وبخلينا نقدم لكم كل ش... كل المحتوى اللي احنا عر... اللي تعلمناه بسهر الليالي وتعلمناه انه مش بسهل مش سهل اجانا العلم اللي عندنا انه احنا تعبنا لما وصلنا لكل المعلومات اللي عندنا بتمنى ان تدعمونا وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. لكم رابط قناة اليوتيوب. لكم صفحة الفيسبوك. لكم حسابي على الانستجرام عشان تتابعوني وتشوف الاجهزة اليومية اللي احنا بنجمعها والسيرفرات والشغل اللي احنا بنشتغله. بجد شغل حلو. وبجد بجد انا بعشق هذا المجال. انا بعرفش اتكلم قدام الكام الكاميرا. انا لسه جديد على الكاميرا. بس ححاول على قد ما اقدر. قد ما اقدر اني. أضبط كلامي لكم بتمنى انكم تدعمونا وتتتامونا في اليوتيوب الى اللقاء في فيديو جديد